وكائنات لا تستطيع العيش بمفردها، وهذه الكائنات تحاول دائماً أن تعبر عن ما نسميه كينونتها لكن هل هي كينونة فردية؟ هل هي كينونة جماعية؟ ما هي هذه الكينونة؟ هل نحن؟ نعرف بأنفسنا حقاً حين نعرف عندما نحمل صفة ذاتية أو صفة اسم أو أي صفة كانت؟ هل نحن نعرف بأنفسنا أن نعرف بأنفسنا من خلال الآخر أو من خلال المجموعة التي ننتبه بعد قراءة واطلاع واسع كما أدعى اطلاع واسع أن على نظريات أصول الدين والنظريات الاجتماعية ولكن نظرية الاجتماعية ليست بمستوى عميق لكن أنا استفزتني عبارة مهمة لدوركايم وقال بأنه تكررت هذه الأبار إنه الدين هو ظاهرة اجتماعية. أنا بصراحة أعتقد العكس تماماً. أعتقد إن المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية. وسأبرر وسأوضح كيف. بالبداية البداية راح أخص الموضوع أقول بأن الإنسان لم يبدأ بشكل منفرد إنه بدأ كقطيع ضمن قطيع. هذا الإنسان الذي بدأ كقطيع ما زال كذلك. نتصور او نتخيل كنا باننا افراد ومنتمي الى جماعه ولكن في ما زلنا نحن جماعات وننتمي لجماعات وما زلنا نطمح الى ان نكون افراد حقيقيين بمعنى الكلمه ولكن هل المقصود ان يكون الانسان هو السوبرمان على الطريقه النيتشوي؟ آه الجواب يقول ربما لكن السوبرمان مع نفسه وبنفسه وليس مع عين كان نحن لسنا مجتمعات حقيقيه انا اقصد كمجتمعات شرقيه بازن مجتمع يعني صفة اخرى غير المجتمعات هذا هذا مفهوم غربي ما عاد صالح لوصف حالنا نحن في الواقع قوم او مله مله بتوصيف الفارابي ولم نتجاوز هذا الحال كثيرا لكننا نعيش حاليا في حاله تيه انسانيه مشابهه يعني ممكن نقارنها مرحلة التيه الغربي بنهايه القرن التاسع عشر حينما اعلن ان موت الاله بدا إنسان الاوروبي يشعر بالضياع ويشعر بأنه السقف الذي كان يضلله بدا يختفي عن حياته وعليه ان يبحث عن سقف اخر يلتجئ إليه أو أو أرضيه لصحة تسميه يلتجئ إليها وإيش بالاستقرار؟ أقول بالأديان الشمولية التوحيدية. المجتمع كان ظاهرة دينية وخاصة في العصور الوسطى كانت هناك ممالك وأقطاعيات تحكم وكلها تحكم بإرادة إلهية. قبل هذه المجتمعات ما كان هناك مجتمعات كانت الجماعة هي ظاهرة دينية مباشرة. بالعصر الحالي. ممكن نقول أن الدين أصبح ظاهرة اجتماعية، لكن أين في المجتمعات الحديثة والمعاصرة وهذا اللي يسمها بعد ذلك منشود دولة اه أو الدولة الحديثة. حتى اختصر الموضوع بأكمله الدين هو الكلمة المرادفة لكلمة قطيع وتحديدا قطيع الحيوانية لا أكثر ولا أقل. بالضبط هي هذا معنى الحقيقي أو المرادف أو الخفي لكلمة الدين. والدين ايضا ورجال الدين دائما او الادبيات او سرديات الدين الرئيسيه دائما توحي بهذا الموضوع من خلال حضرة الدين الراعي والرعيه وهي عبارات حيوانيه والتدجين والترويض والتهديب النفس وما الى ذلك كل كلها عبارات راح اوضح الموضوع لاحقا ما هو الدين كجوهر انا قلت انه الدين هو الكلمه المرادفه لكلمه قطيع وهذا القطيع هو رحم يتحرك في اطار الطبيعه وبما يناظر رحم الام البايولوجي فيما تندرج مستويات تطور هذا القطيع من الاقتصار على طقوس تمارس بشكل بدائي واعتباطي الى يعني عقائد دينيه معقده هاي تتحكم بشؤون القطيع ويعني هي هاي تحدد قدر ما تستطيع قيم القطيع وعاداته وممارساته السؤال ما هي أكبر حاجات هذا القطيع؟ يعني أنا برأي أن هذا القطيع حاجات رئيسية دائما إنه يواصل الرضاعة من ثدي هذا القطيع الافتراضي اللي هو الموجود في رحم الطبيعة أو في فضاء الطبيعة وليس الفضاء رحم الأم البيولوجي العادي لأنه عندما ننضج إحنا الإنسان عندما ينضج ويخرج من رحم الأم ويعيش داخل القطيع او الجماعه او الكنيس أو كثيره هذا أه أه يحتاج الى الى مشيمه جديده يحتاج الى شيء يغذيه ويقيم اوداء الروحي او الثقافي او المعنوي او القيمي هذا ما مستحيل ما يحصل عليه الوحدة وهذا هو اللي راح ياسس هذا الانسان ويخليه دائما يشعر بالحاجه لان ينتمي لهذا القطيع ويدافع عنه وحتى بروحه. الان عرفنا ما هو الدين؟ من هو الله اذا؟ الله او لماذا اخترعناه؟ انا اقول ان الله هو هو عباره عن رمز هو رايه القطيع هو علم الرمزي هو ممكن ان يكون كلمه على شكل هذا الرمزيه مالتها ممكن ما تكون على شكل كلمه او تكون على شكل صنم او تكون على شكل طوطم او تكون على شكل قيمه يعني داخليه داخل الانسان بطريقه او باخرى ولكن هاي القيمه يعني مرتبطه بالقيمه العامه للجماعه او القطيع بأكملة المحاضره راح اتفصل بها الان الانسان يولد وبعد دقائق من ولادته يتم تحديد اسمه ودينه وعائلته وقوميته. هذا الانسان راح يقضي عمره باكمله يدافع عن صفات ومزايا هو ما كان مسؤول عنها. هذا الفهم هذا الفهم طبعا يعني هو شائع جدا جدا شائع بحثيا بالبحوث وبالعلوم المعرفيه حتى الدين نفسه طفل كان فرد واصبح مرغم على الانضمام لقومه، رايي ان هذا التصور كان هو السبب في كثير من المشاكل اللي تواجهنا سواء على مستوى الحياه الفعليه او على مستوى التحليل والفهم المعرفي. في الحقيقه برايي انه الطفل المولود او كل انسان بالتالي هو ليس لا يولد كفرد مستقل جديد انما يولد كعضو جديد في جماعه او قطيع. هكذا يولد الانسان. الانسان يولد هو ضمن قطيعه لا يولد كفرد. ولا يعني كيف؟ ما ممكن إن الانسان يولد من اللحظه الاولى هو فرد انا اشوفها مساله بها مبالغه وبها نوع من التكلف او او الاستباق للواقع. انت تعلم ان يكون هذا الانسان عندما يولد يصل الى مستوى الفرد ولكنه بالحقيقه لا يمكن من اللحظه الاولى يكون فرد. انت ممكن تقول انه راح يسير فرد لكن من اللحظه الاولى وفرت لا هذا شيء مختلف هنالك نظريات حول اصل الدين وما منها نظريه الياد انا راح استعرض نظريات اصل الدين وما ذلك لانه له علاقه بالموضوع مثلا الياد ميرسي الياد شخص مشهور جدا وهو شخص يميني نوعا ما كان معروف في وقته روماني وعاش في امريكا ودرس هناك قال بانه رفض رفض فكره اختزال الدين وجعل انه مسائل تحليل الدين عن طريق ضوار اخرى يعني مثل الثقافه والاقتصاد والمجتمع الى اخره، هو دائما يصر على انه هناك عناصر جوهريه في الدين لا يمكن اختزالها، وهي معناصر اساسيه. هذا طبعا انا ما عليه كثيرا لكن ليس بطريقته انه يؤمن بوجود هناك كيان حقيقه بالفعل داخل الدين او هو قائم بذاته يعني خاص بالدين فقط مو شيء أخر, اخر وهذا الكيان الداخلي او الجوهر هذا يتعرضونه الناس عبر التجربه الدينيه الجزئيه او العامه بشكل انا رأيي أن لا القضيه مو بالدين قضية ان هناك حاجه تثبيتيه داخل الانسان انا اسميها مفهوم التثبيت او المثبت و اطرح هاي الموضوع بعدني ما كمل يعني الفرضيه او النظريه اللي اطرحها حول هذا القضية انا اقول انه هنالك حاجه تثبيتيه داخل الانسان هي اللي تدفع للإيمان بوجود شيء ما لكي يجعل منه نقطه انطلاق وتوجيه الانسان انا اشوف انه كل انسان وكل كائن حي بحاجه دائما لنقطه مرجعيه ريفرنس او فيرتشوال نقطه مرجعيه او افتراضيه هاي النقطه يقيم عليها دائما اي موقف او فكره او فعل يشاء او يرغب بالقيام به. من خلال هذه لا يستطيع ان يقارن ولا يستطيع ان يماثل ويعارض ويقيس من خلالها كل شيء، بدون هذا الانسان يفقد اتجاهاته ويفقد قدرته على فهم اي شيء وبالتالي استنتاج والاستنباط و واستخلاص اي معلومه او اي فكره او اي اي موقف من اي شيء. فرويد عنده موقف اخر، فرويد اعتبر انه الظاهره الدينيه يرجع اصلها لعقدة اوديوم. وغايتها هاي الظاهره قتل الاب والاستئثار بالام. لانه بنوعا ما الاب يعني يشارك الام ويعني يعتبر انه غيره بين الطفل وال من ابيه ويعتبر انه الاب هو سيستولي على امه وهذا صارت عقده الاب. هذا يؤدي يعني دائما الطفل يرغب يعتقد انه بسبب هاي العقده انه الطفل يرغب بقتل الاب وهاي العقده راح تؤدي بعد ذلك بنتيجه وحصلت فعلا في لحظه ما بالتاريخ وادت لهذا الطفل او الرجل بعد ذلك البالغ الذي قتل ابيه لان يعني يشعر بالذنب او الاولاد اللي اولاد هذا الاب يشعرون بالذنب. مما يقود هؤلاء الأولاد أو الأبناء إلى التضحية من أجل غفران خطاياهم، وبالتالي أيضاً يعني الغفران وتقديم القرابين هي تعبير عن رفض كل المكاسب التي حصلت لديهم من بفعل هذه الجريمة، بالتالي هذا كله يقول رسخ بذهن البشرية وأصبح شيء أساسي. هو اللي أدى بعد ذلك إلى الله. واحاطه بهاله من التقديس لانه هو الاب نفسه اللي يقتل وتحول الى صيغه افتراضيه او خياليه او شو اسميها اخرويه غيبيه. يقول اتذكر يقول الشيخ يقول انا مصر على ان جميع الظواهر الدينيه شبيهه بالاعراض الأصابية وراح اذكر النص اللي حتى المرجعيه هذا النص وانها دائما هذه الظاهره الأصابية تنتسب الى لتاريخ البشر البدائي. انا اشوف هاي فكره سخيفه صراحه يعني ولا هو فرويد على عين وراسي لكن انا اشوفها فكره سخيفه برايي وغايتها واضحه يعني فرويدين واضحه هو رجل كان مشغول يعني بموضوع التحليل النفسي كان ياسس يعني علم جديد وبرانش جديد يعني بال... وغايته من بالأتل... ان يعني يخترع اسطوره تبرر مشروعه الخاص. بالتحليل النفسي. وهي يعني كما معروف اي شخص له علاقه بالعلم يرى ان نظريات فرويد لا عل لا علاقه لها بالعلم. هي عباره عن اسطوره او يعني قصه الفها فرويد وما فرضيه ويحاول الجميع يثبتون وجودها واكو الاف الاعتراضات والكتب اللي طلعت ضدها. مشكله فرويد وين هنا؟ انه ينطلق من الفرد الانساني ايضا. هذا اللي يهمني بالموضوع هذا. ومن خلال هذا الفرد يفهم كل الأشياء الأخرى وأنا أشوف إنه هذا خطأ هائل جدا المفارقة أنه ما فعله فرويد كان خطأ مطلوب سياسيا ودينيا بل وحتى فرديا فهو بهذا التوجه يغض النظر عن فكرة أو عن حقيقة القطيع البشري اللي يفرض حضوره في جميع تفاصيل واقعنا وحياتنا اليومية وحتى وعينا وحتى لا وعينا على طريقة هو هو هاي الفكرة يعني انتمال القطيع هو الأساس وليس انتماله أو خضور الفرد أمام أنفسنا أنا أعتقد بأنه إحنا يعني نتخلى عن أنفسنا لصالح الدين أو الجماعة لا بالحقيقة إحنا نحاول أن نخرج من الجماعة ولا نستعيد انفسنا نحاول ان نحرر الانسان نحاول ان يحرر نفسه من سلطه الجماعه لانه هو يشعر بوجود شيء كبير داخله هو اكبر من ان يكون جزء من قطيع الامر عكس هذا نحن لسنا بحاجه الى ان يعني نتحرر من القطيع انما ان نحرر القطيع من داخلنا اي بالمقلوب حتى اوصل الفكره إحنا دائما نقول بانه احنا ملتج يعني انسان خاضع لشروط الواقع وشروط الجماعه والمجتمع والسلطه اللي تحاول تهيمن عليه، وهو بالحقيقه هو انسان حر والمجتمع وكل شيء حوله يحاول يتسلط عليه ويهيمن عليه، لا بالحقيقه مو هكذا، الحقيقه مو هكذا في رايي واعتقد اذا قلبنا هاي الحاله راح نفتهم ونعالج كثير من الاشكالات الغامضه ما زالت في حياتنا وفي جميع مجالات الفكر والوعي والتفكر. اللي اللي يحصل هو بالعكس انه احنا احنا اصلا جزء من القطيع. نحن يعني قطعه واحده من القطيع ومتشكلين مع هذا القطيع. اللي علينا انه مو احنا مو نتحرر يعني يعني مو انه احنا مستعبدين حتى نحرر نفسنا. مو احنا أحرار وتم استعبادنا لا إحنا مستعبدين أصلاً وولدنا وعشنا ومارسنا حياتنا بأكملها كمستعبدين وجزء من قطيع ونعمل لصالح القطيع وهذا كما يثبت الواقع العربية البشر هم يعني يرفضون محافظين نسأل المحافظة من أين أتت بسبب هذه الحقيقة الحقيقة بأننا جزء من قطيع ولا نشعر لا نشعر بقيمة أو لا نشعر بو... نشعر بوجودنا وذاتنا إلا بوجود قتل. وسأوضح هذا لاحقاً بكثير من التفاصيل. ترويب هاي نظرية حلت كثير من المشاكل. هذا السبب اشتهرت وانتشرت رغم أنها لم تكن رصينة علمياً وأعتقد السبب لأنها هي تجلد ظهر الأفراد ولا تتعرض للخطأ لأن هي اهتمامها كانت تشتغل على الافراد، كانما هو نفس هذه ظاهره التنميه البشريه المعاصره اللي نعيش نعيشها في هذه اللحظه، انه دائما يقول لك انه الانسان يجب ان يطور نفسه وذاته وان ي... ي... ي... ينتبه على اخطائه ويعالج اخطائه وانسان داخل اراده قويه ممكن ان يكون ناجح وعظيم و... هذا كله جميل يعني ما بها شيء، شو المشكله؟ لكن المشكله وين؟ مشكله بانه هو يغفل او يغض النظر عن دور ومسؤوليه الجهات الحكوميه او او قاده القطيع. قاده القطيع طلعوا غير مذنبين، المشكله بهذا الفرد انه انه ما فاشل انه جاهل انه ما جاي يطور نفسه فعليه ان يطور نفسه بدلا من ان يطالب الكبار أن يحاسبون أنفسهم وكونهم هم المسؤولين عن رعاية وحفظ حقوق وشؤون هذا الفرد لا ولا لا الفرد هو المسؤول هو المشكلة مالته فنفس العملية كان فرويد في ذلك الزمن بغض النظر عن الرجل ما أتحدث عن الرجل أتحدث عن وحدة من أسباب نجاح نظريات فرويد أما دور كايم وأيضا هو يهودي فرنسي وذاك لمساوي او الماني هو وضع العربه امام الحصان ووصل الى نتيجه بانه افعال الانسان المتدين اللي يعبر من خلالها عن عقيدته سواء في تعبده الظاهر او او الباطنيه انما هي افعال اجتماعيه في اصلها وطبيعتها هاي موجوده بالكتاب اللي عندي هذا الاشكال الاوليه هذا الكتاب الاشكال الاوليه للحياه الدينيه فيقول اذا يقول اذا كان الدين منشا جميع ما هو جوهري في المجتمع فمرد ذلك الى ان المجتمع هو روح الدين انا الاصح وفقا لي وفقا ما توصلت به يعني الان مع نفسي انا اشوف انه هو العكس اي ان الدين هو روح المجتمع أه هنا أنا أشوف إنه دور كايم هو كان ضحية زمنه وضحية مشروع الاجتماعي مثل ما كان فرويد ضحية مشروع النفسي أو السيكولوجي أه دور كايم كان ضحية مشروع السوسيولوجي فهو أيضاً لا يستطيع الخروج من نسق الواقعة أو طموحة هو أيضاً ولي الزمن خارج من حضيرة الدين وحضيرة غياب الأب أو او قتل الاب على طريقه او موت الاله على طريقه نيتشه نفس الزمن هو تقريبا فهم خارجي من هذا الجو وكلهم بدوا واحد ياسس موضوع السوسيولوجيا من جوركايم وقبله اوجست كونت واجا فرويد ايضا اسس السايكولوجيا فاثنينهم مشغولين بهاي المساله فهذا مشغول بالمجتمع وهذا مشغول بالفرد هذا التهاب الفرد ونسى المجتمع، وهذا اشتغل بالمجتمع ورجع للفرد. والحقيقة هي المسألة هي قطيعية، حتى أنا أوضح أكثرها، يقول بأنه المجتمع يعيد إنتاج ذاته عبر الدين وطقوسه الجماعية. رأيي أنا أيضاً المشكلة هنا أيضاً بعدم وضوح الرؤية للظاهرة على حقيقتها. والأمر يكمل في الكلمة المصطلح اللي نطلقها على هذه الظاهرة وهي الدين. فهاي الكلمه هي اللي تضفي على الظاهره ما ليس فيها ما ليس فيها بالضروره. السبب اين؟ السبب هو عدم قدرتنا على الفصل بين فكره الدين اللي احنا نشانا عليها والدين الذي ندرسه. ظاهرة الدينيه لدى جماعه ما ليست نفسها بجماعة اخرى. الدين كمفهوم يبدو يعني العين البشريه كما كما ممكن مثل ما يبدو الإلكترون في مبدأ لادق الهازن بارك. يعني عندما تمسك الإلكترون تحصل موجة. عندما تمسك الموجة يطلع لك الإلكترون. فهو الدين نفس الشيء لا تستطيع أن تمسكه كمفهوم. فكما قلت فهو عندما يتحدث عنه يصبح دين. ولا ما نتركه يرفع شيء آخر. وهذا الحال نفسه ينطبق على مفهوم الإله أيضا. هذا وين يودي أجيبينه أجيبينه بالضرورة أن يكون هناك نوعان من العلوم الأول علم الأديان كبديل عن علم الاجتماع فيما يتعلق بالشعوب ما قبل الحداثة والثاني علم الاجتماع فيما يتعلق بالمجتمعات الحديثة وما بعدها دوركايم خلط بين الأمرين بشكل مرتبك وخلف وراء كثير من المآزق والمشكلات العويصة. طبعا انا لا ادعي الخبره بالموضوع العلمي الاجتماعي هذا مساله ضخمه جدا والاف يشتغلون بها من الباحثين والجامعات انا لست في مستوى هذا باي شكل من الاشكال لكن انا مجرد تحدث بالمنطلقات والاسس اللي اللي واصلتني اللي افتهمتها من بعيد لبعيد فقط فهو يفترض دور كاين الاجتماعي اولويه على الديني وليس العكس كما قلت لكن ما هو الفرق بينهما يعني ما هو الفرق بين الدين والاجتماعي؟ ولماذا انا صرخ؟ انه انه الاولويه على الاجتماعي. الجواب ببساطه هو ان البشريه كانت تجتمع ليس من اجل ان تكون مجتمع بل من اجل ان تكون قطيع، هذه ببساطه يعني زين واذا نسى واحد يسال يقول ما الفرق بين المجتمع والقطيع؟ أنا أقول مشروع الأول أن الأول هو مشروع تطور العلاقة بالتطور أما الثاني القطيع حقيقة بيولوجية هذا هو الفرق إحنا القطيع ما زال يعني معنى احنا ما زلنا كائنات في طور التطور ما زلنا لن نصل مرحلة يعني عندما نشاهد الإنسان وجرائمه ومشاكله وخلافاته وعقده وحروبه وجنونه نكتشف بانه يعني احنا ما زلنا ناس وحتى أغلبية البشر ما زالوا في مستوى معرفة بسيط ويرفضون حتى التفكير يرفضون استخدام قدراتهم نسبة كبيرة من الناس هو إليتوك لا كان خلينا انا على قطيع من قطيع أما خلينا من ضمن الدين أنخلوا ضمن دين أو من أو بدين أو من بخطية أو بجماعة أو من بكنيسة أو أي شيء أو من وانخرط وأنسى نفسي كلها علامات على انه ما زلنا قطعان بنسبه كبيره من أدنى وهذا حتى لا يقول احد اساءه، لا انا اتحدث بطريقه علميه او طريقة فكره ربما انا غلطان الواحد يقول لي غلطان ما بيها مشكله يا ريت انا ما عندي مشكله. اما حول نظريات تفسير الدين فانا اقول بانه هي اغلبها يعني تفسر الدين على انه رده فعل انسانيه على ظاهره خارجيه. اما ظاهره خارجيه طبيعيه او غيبيه يعني مخيفه او حليفه مثل مثل ما يقول فرويد. بعضها يقول بانه الدين هو يشبه البنيه العقليه الموروثه او الافكار القبليه مثل لياد وجون هيك ايضا صاحب التعدديه الدينيه وحتى ايمانويل كانت لكن ايمانويل كانت يقول بطريقه غير مباشره. دوركايم يقول ايضا انه انه جوهر الديانات هو تقسيم العالم الى قسمين يعني هو دنيوي ومقدس وانا اشوف هذا مو كافي أه لماذا نقسم العالم؟ وما الذي يكفانا حتى نفرز المقدس ونحدد مواصفاته وحالاته ومواقعه وشروطه أه بعشرات او حتى الاف الاشكال احيانا انا انا اقول ان جوهر الديانات مو أو... أو... ليس بتقسيم العالم انما استحاله عدم تقسيم العالم يعني التقسيم لا باس انا ما مشكله لكن انه مو على الديانات تقسم العالم إن احنا ما نقدر ما نقسم العالم وهذا فرق كبير انه انت اكو امكانيه للتقسيم ان المساله عدم التقسيم هي مو مساله اراديه مساله لا اراديه ما نقدر يعني ما نسويها وهذا هو اللي يجعل الديانات أه معناها الإصطلاح العام أه تعبير عن ظاهره انسانيه وليس مجرد ظاهره اجتماعيه أه مثل ما يشوف أه دوركهايم بل ان المجتمع نفسه كما قلت الظاهره دينية وليس العكس دوركهايم كان متحيز كما قلت للالم الجديد اللي هو من, من اكبر ماركس بالضروره يعني على رجل يختلف لكن لا ينفي انفي رجل العمالقه يعني أه الكبار انا حتى نقضي الى يعني احاول اكون يعني احاول اطلع لي شيء من عندها اكثر بعتذرها بس انا هاي فكرتي واتمنى اطلع غلطان او مستعجل او غير دقيق فيها وانا بالتاكيد مو دقيق فيها يعني ما عندي الدقه الكامله بهالفكره فقلت كان متحيز من جديد وايضا كان يفترض بان المجتمع متكون من افراد كما قلت اجتمعوا معا هؤلاء الافراد وكونوا مجتمع مترابط بصيغه مصير وهذا كما قلت هو غير صحيح، الانسان كما قلت ايضا هو كائن قطيعي حتى أكل الموضوع وليس بكائن اجتماعي وان الاصل فيه هو وليس الفرديه. الفرديه فيه مستقطبه سلفا للقطيع وبالتالي لا يوجد انسان واحد لا يمكن لا يطمح ان يكون لان يكون له مكان جيد وسط القطيع. انا حتى نفس الناس يعني الان عندما اقول هذا الشيء أو امامكم يعني ما معنى فرديتي الان؟ انا عندما اقول قولي وانتم تستمعون لي الان ما معنى هذا؟ معنى انا اشعر اني منتمي لكم يعني انه يعني ما اشاركوا الفرق بيني وبينكم اشعر انه انا مرتبط بالاخر الانساني انه بيننا شيء مشترك ما هو هذا الشيء المشترك؟ اليس هو القطعيه؟ هو هاي الفكرة يعني هذا أكبر دليل على أنه ما زلنا مرتبطين ببعضنا، يعني لأنه أنا أظل قاعد لوحدي ولا فيديو ولا أحكي مع أحد ولا أنتخب ناس ولا له علاقة، فلماذا إذا إحنا مرتبطين إحنا مو أفراد، إحنا نطمع أن نكون أفراد لكننا لا, لا لا نجد هاي الفردية إلا عبر الآخر عبر القطيعية. الفرديه لا تتم أدنى لدينا الا عبر القطيع وترتد بالعكس وهكذا ربما بالمستقبل نكتفي بالفرديه ونطلق الجماعيه كما قلت معناه انه انا عندما يعني انا ما اجد نفسي الا وسط القطيع وايضا فرديتي لا توجد الا داخل القطيع واي معنى لهذه الفرديه لا لا لا, لا, لا يوجد معنى خارج هاي <تصفيق> خارج هاي القطيعيه او يعني ما معنى ان اكون فرد خارج المجتمع البشري ما لها اي معنى. ما معنى انه انا افكر واعمل واتصرف واحلم واخطط وانا اشعر انني جزء من من قطيع وانني بحاجه لان احسن فرص انتمائي ولهذا القطيع وهنا تبرز مشكلتين جوهريتين. هي دائما شغله تاريخ الانسان وانا اشوف انه راح تظبط هاي المشكله. هي ان هل ان الولاء للنظام اللي اللي يصير عليه القطيع وهذا النظام غالبا يسمى دين مثلا او ايديولوجيا هل ان هذا النظام غير قابل للجدل والنقاش؟ ومن غير ممكن الخروج عليه باي صوره وشكل؟ ام ان دائما ان هناك فرصه للتعبير عن راي عن الراي واتخاذ القرارات والمواقف الخارجه على المعايير السائده او الدين السائد او الجماعه تعبيرات مختلفه هي كلها انا اختصرها كلمة الدين، الدين هو القطيع كما قل. الصراع بين اتجاهين هو هذا الوقود اللي تشتعل به جميع اللي تشتعل وما زالت زالت كل الخلافات البشريه القطيعيه. وبهذه الصوره كان يكون المجتمع هو صورة الدين أو مظهر الدين فيما يكون الدين ماهيته أو جوهره الكامل وهذا الجوهر هو الذي يسمى روحاً تنتشر بنسب متفاوتة على جميع أفراد المجتمع هنا يشعر كل فرد ليس بفرديته إنما بجماعيته كفرد الفردية والهوية الفردية هنا تصبح قبس من الجمع العام الانتقال بين الحالين راح يصبح هو عامل محرك ومنشط لجميع اعضاء المجتمع هذا النشاط المحموم هو اللي راح يكون الدافع لظهور معظم مظاهر الدين وخواصه المعروفه يعني سابقا وربما لاحقا من هنا يمكن لنا فهم دوافع الافراد ورغبتهم الشديده بالايمان بدينهم اي فرغتهم الشديده بالايمان بقطيعيتهم لأنهم جزء من قطيع وهذا هو القطيع هو اللي حقق هويتهم بدون هذه الهويه يعني يشعرون بالفراغ وانعدام القيمه والضياع وفعلا هم يعني اي واحد يعني يشعر بالضياع يصير شخص مطرود ممكن انه نفهم دوافع هؤلاء الافراد بقطيعتهم فضل عن دوافعهم لممارسه أدوانيتهم واستعداداتهم لفعل اي شيء ضد كل من يحاول قطع طريق هذه الشهوه للايمان واثبات الولاء للجماعه والحرص على هذا الولاء وتاديته بافضل طريقه ممكن اثبات الولاء لا يتحقق طبعا الا عبر الطقوس المشتركه والتقاليد الصارمه وحتى الرياضات التنافسيه المشتركه يعني عندما نشوف الان الجماهير في احيانا في الملاعب الرياضيه وتتحيز لهذا الفريق وذاك هو هذا احساس قطيع يعني هذا عندما تشوف هاي الجموع الحاشده انت ما تشعر بهم افراد تنظرهم كمجاميع كقطعان بشريه لكن مجاميع هي كلمه اخرى لكن هي حركه قطيعيه جماهيريه فاحنا كتل هذا لا يعني هذا معناه هذا دليل على الكلام اثبات الولاء كما قلت يتحقق عن الطقوس المشتركه، كلمه الطقوس ايضا بها مشكله. يعني مو مثل الدين الطقوس هي ما هي الطقوس، الطقوس هي كل طقوس، هي لا القيام بفعل طقوسي هذا معناها الحقيقة هنا المنظور يختلف أجل ما تقول طقوس وبعض يقول انها من اركان الدين، لا مو هيك الحكي. يعني مو الطقوس معنى اركان الدين؟ وما معنى دين اصلا؟ ما معنى طقوس؟ ونعرفها تعقيدات في الموضوع. انا اشوف انه هاي الاراده او الرغبه باثبات الولاء هي اللي تقود الاطراف ايضا الافراد ايضا الى التطرف. هي اللي سبب التطرف الديني والتطرف الايديولوجي والتطرف الجماعات، تطرف الأصابات والتطرف هي اللي تشكل كل هذه العمليات. هي هاي الرغبه او الطبيعه القطيعيه داخل الانسان وليس الفردية الفرديه هي كما قلت شيء مختلف. التعصب ايضا هي اللي تسبب التعصب هاي القطيعيه وهي اللي تسبب ايضا انتشار روح المحافظه بين الجميع لانهم يحاولون يكون على تكتلهم قطيع فانت اي واحد يطلع من الهيرت يعني <تصفيق> يعني واضح يعني يضيع او سابقا عبر تاريخ البشريه و300 الف سنه يعني هيومن سابينس اي شخص يطلع يعني هاي فناء تام بعدين اشرح أعوض هالموضوع. فهو هذا الانتماء او اثبات الولاء ما ما اهميته أنه كلما اثبتت ولاءك وعدم تسامحك معي انتهاك للثوابت كلما زادت قيمتك داخل الجماعه وهذا ايضا يفسر سر نجاح الحركات المتطرفه داخل الجماعات الدينيه او جماعات اي عقيده لان المؤمن الجيد هو جوهري المؤمن المطيع او هو المؤمن بقطيع وقيم القطيع ايا كانت تسميه هذا الايمان القطيع ايمان بالله مثلا ايمان بالدين ايمان بالعقيده ايمان بالمبادئ ايمان بالقيم بالماركسيه حتى احيانا وصلت للشيوعيه اي ايمان بالعلمانيه ايضا صارت مراحل فهو اي ايمان هو هذا كل ما زادت كل ما انت شعرت بانه اكو اكو اكو الطاقة داخلة للانتماء للقطيع أو للجماعة اشتغلت يعني خليك تشعر بالإنسحاق داخل هاي الجماعة والانتماء للآخرين وأيضا يمنع القيمة ما معنى كلمة قيمة هو هاي معنى قيمة إن تشعر بوجودك مع الآخرين هي معنى القيمة أو المعنى كما يقال إحساس بالمعنى هو إحساس بالقطيع بطريقة أو ما لكن هذا راجل تفكير شويه أعمق من هذا. أيضا قد ممكن يكون إيمان بالوطن أي شيء مو مو تتمسك بشيء. عندما أرجع لنظرية التثبيت، أقول بأنه إحنا بحاجة دائما نثبت نفس على الموضوع ونتوحد على الموضوع. فأنا أي شيء نتمسك به بغض النظر عن ما هي ترى الشيء وتفسيره وتعديلاته أو تعديلاته. ما هذا الدين صحيح هذا غير صحيح وهذا الدين غلط وهذا, وهذا المبدأ صحيح لا هو فكرة أنه تتمسك بشيء. هي اشبه من يتمسك بلوح وسط البحر ما مو اللوح شنو هو اللوح ما تفكر باللوح المهم انت بسكت بالشيء إذا الاخر هو هذا هنا الفكره الاساسيه لهذا السبب شوف الناس ينتمون الى مختلفه لا ما لا نهايه ولا ينتهي الموضوع السؤال المهم الان للتدليل على صحه هذه النظريه هل هو هل يمكن وجود مجتمع دون دين؟ أو رابطة تجمع أفرادها. الجواب أنا أعتقد واضح. فأنا شو لا يمكن أن يلتقي بضعة أفراد إلا على شيء مشترك. اللقاء نفسه هو الدين. أما تجمعهم فهو أما فهو ما يمثل الجماعة التي ستصبح لاحقا مجتمعا متنوعا. الدين هنا يسبق المجتمع. وفكرة الدين قبلهما طبعا. لانه يعني ما ممكن يصير دين اللي هو قلت هو اللقاء هو يعني فكره اللقاء نفس فكره التجمع فهو طبعا الفكره التجمع قبل التجمع اي ان فكره الدين قبل الدين وبالتالي فكره المجتمع بعد الدين وهذا اللي صاير بالمجتمعات الحديثه المتطوره الانسان بالتالي هو حتى حتى نوضح اكثر يعني لما رجعنا شوي للتاريخ البيولوجي الانسان نفسه انا كانسان كجسد بيولوجي او فيزيولوجي عباره عن قطيع من الخلايا. ولولا قطعيه هذه الخلايا لما وجدت انا. يعني انا ما ممكن اكون انسان متكامل بالنتيجه اذا لم تكن الخلايا داخل جسدي اللي هي بالمليارات متوحده فيما بينها وكل خليه من اجلها يعني تتحالف مع الخلايا الاخرى وضح نفسها من اجل الاخرين. وتتنازل عن كثير من الاشياء حتى يعني حتى حتى يتحقق هذا الكيان الذي هو انا. فبالتالي هذه الخلايا كلها كما قلت تخلت عن عن كثير من في سبيل تحقيق كائن اسم الانسان او اسم اي كائن حي. اي كائن حي متعدد الخلايا. فهاي المتعدد الخلايا هي كلها كائنات ضحت بانفسها بشبيل ان البقاء في كيان واحد مشترك وقابل للتكاثر لاحقا. ممكن مثلا انا يعني مليارات الخلايا، خلايا بضعه خلايا فقط مجموعه من الخلايا اللي هي تتكاثر البقيه كلهم ينتهون. يعني انا يعني جسدي كله خلايا راح تروح بس الخلايا واحده الحياه من فقط راح تتناسب والبقيه يرحمون، كل العمليه هاي كلهم ذول يطلعون بانفسهم من هذا. وهكذا اللي حتى وضعك هذا الانسان اللي هو انا الذي تكونت بسبب تضحيه مليارات الخلايا وتعاونها عبر مليارات السنين او ملايين السنين لان يتشكل كائن اسمه الانسان او اي كائن حي اخر او اي جنس, جنس حيوي اخر هذا حتى يتشكل هذا ايضا الانسان انا اللي شكلت بعد ذلك انا هذا الانسان راح يمارس الدور نفسه اللي مارسته الخلايا داخل جسمي كيف؟ بانه مجبور ان اميل بالطبع الى التحالف مع الاخرين. يعني انا كبشر اتحالف مع جماعه البشر. وهكذا بقيه الكائنات يعني الكائنات الاجتماعيه وكائنات قليله الكائنات الاجتماعيه البقيه يعني ما ك... يعني لكنها عموما موجوده على العملية والكائنات الاجتماعيه هي اللي اكثر نجاحا من اي كائنات اخرى. يعني اذا شفنا نسبه النحل والحشرات والزنابير مثلا هاي نسبة 60 70% من ال... من والنمل أيضا، 60-70% من الحشرات مع العلم أنه ملايين أنواع من الحشرات لكن هذه الناجحات لأنه قدروا يتعاونون فيما بينهم ويضاحون بقتل النحل والزنابير الذكور يقتلون أنفسهم أو يحمون، أو النحل كلهم ما يتكاثرون، بقرة يتكاثرون بطلوا يتكاثرون او تنازلون على هذا المثل. فقط للملكة، ملكة النحل، وظيفة التكاثر والبقية كلهم يتكاثرون، و... يعني رجال النحل <تصفيق> <تصفيق> الذكور النحل يقفون على بعض المستعمرات ويدافعون عنها ويضحون بانفسهم من سبيل المجموع وهذا ايضا هو اليسار يعني اذا القطعية هي اساس يعني اساس ما أن نغض النظر عنه صحيح ان كثير اشاروا لهذا الموضوع لكنه اشاروا عليه بالمقلوب انه دائما ينظر الانسان انه هو فرد وانخراط في المجتمع حتى عندما تشوف مثلا هوبس او عندما يتحدثون عن العقد الاجتماعي يتحدثون قالك الأفراد يجتمعون في بينهم ويسوون عقل اجتماعي لا يقول هو حتى دمروس و... وهوبز وأيضا حتى سبينوزا والجماعة اللي ظلا في عقل يقول لك لا هم الناس مجموعة أفراد اجتمعوا وصار عقد اجتماعي وصار نوع من سائنس واختلفت الآراء بعد ذلك راح يشرح عن مفهوم الدولة ومفهوم المجتمع في العقل الاجتماعي بعدين لا أيضًا عنده وجهة بي أطبق عليها هاي الفرضية فكرة الإنسان المفرد أو هذا الإنسان كما قلت هو بدوره أيضًا بعد اللي شكل من ملايين الخلايا ومليارات الخلايا التي ضحت من أجل أن تكون هذا الإنسان هذا الإنسان نفسه يمارس الدور اللي تفعله الخلايا بأن يميل التحالف الآخر كما قلت سواء بشر سواء كان بشر أو كل كل جنس بجنس فكرة الإنسان المفرد بالتالي هي اللي أربك القدرات على التحليل. والتفكير وحل المشاكل من هنا كانت فكرة الله هذا الفرد المثالي المطلق الكامل الخير هي بصراحة هي فكرة مدمرة في جوانا يعني هي اللي حرضت على ظهور أفراد هي فكرة عظيمة طبعا لا شك لكن هي اللي حرضت على ظهور أفراد متميزين ويحملون أسماءهم الخاصة وهوياتهم الواضحة وهي ظاهره ما كانت مسبوقه سابقا يعني قبلها التاريخ البشري اسماء البشر واسماء الاشخاص يعني بدات تتميز يعني قبل 2500 سنه يعني قبلها مثلا ما نعرف من الكاتب ملحمي بلاغش ما يعني بس اسماء ملوك وتذكر فقط بما بعد الالهه لكن بعد ذلك 500 سنة قبل ما بدا يظهرون الانبياء زرع دش سو زرع دشتي دي. اسم بوذا بوذا اسم يعني هو صحيح لقب بس اسمه ست هارتا و بهذا ف... فلكن اسم يعني اسمه معروف اسمه اسمه هو ما كان هاي الإنسان يفكر بأنه هو ممكن يكون له اسم وله خصوصية وفردية هاي منعته ببصغة فكرة الإله التوحيدي الفرد الصمت شو الصمت صمت ما كناضل إله يعني يعني يونيك هذه آه بدت ما كانت موجودة سابقا كما قلت وكان هذا انتقال تطور صعب جدا ما كانت انتقال سهل وانا اشوف انه مازال هذا الانتقال غير مفهوم حتى الان يعني هذه الفرديه والجماعيه اللي صارت يعني بعد انا يعني بعد بصراحه ما يعني فكره جديده بعد ما مختبره بقوه بداخلنا اسويها تنظيم وانظمها بشكل اكثر من السابق لكن انا, أنا... الان اعرضها حتى بكي اسمع اراء من عندكم واطورها بالتعاون معاكم فأقول انه هاي الانتقال هذا تطوري بوجود فكره وابتكار فكره الله الذي يشمل الجميع الواحد الى الذي لا نظير له ما كان ما زاد غير مفهوم ولا حتى معقوله. الاديان التوحيديه المؤسساتيه طبعا ظهرت لاحتواء هذا الاله المتفرد المنفرد وليس لابراز حضوره يعني عكس ما هو متوقع والسبب انه كانت تريد تقطيع اوصال الفرديه. المسيحيه فعلت هذا جيدا انشطرت هذا الاله الى ثلاثه اقانيم او ثلاثه أه ثلاثه وجوه لكنه ادعوا بانه واحده اليهوديه الغت اسمه يعني قالت حرام حرام يقولون وضعوا اسم مقابل اسمه هاشم لاحظوا هاشم نفس كلمه هاشم قبيله من هاشم نفس الاسم بالضبط بعد ما يقولون يهوه لا يقولون له حرام يقولون هاشم هو مهشم يعني <تصفيق> على كل حال ما ما اشتقاق ما اعرف له علاقه او لا. اليهوديه الغت اسمه وقلنا ايضا الاسلام ماذا فعل؟ جعله ساكتا الى الابد والساكت هو الميت تمام بالعربيه باللغه العربيه الساكت هو الميت. يعني الاسلام قال انه ارسلت لكم كتابي وخلاص وطلعوه من الساحه نهائيا واصبح الان هو يعني في عهده رجال الدين والله حكم ما له حضور بالحياه، إلا اسم فقط لكنه يعني ما موجود هو ساكت يعني ماكو اي علامه على حياته على علامه حضور وحياه لهذا الاله ما موجود على كل حال فكل دين منهم ازل هذا الاله وطشره بالمعنى العراقي طشره يعني طشع يعني صار وهذا ما كان يعني ما كان لابد لابد ان يحدث هذا الشيء يعني ما كان ممكن أن يكون هناك واحد وأفراد و... يعني ماكو ماكو مجتمعات ماكو دولة ماكو نظام كل يعني شيء راح يتدمر يعني وهذا ما كان يعني... يعني كما قلت هو مسألة مصيرية السبب هو المؤمنين نفسهم المفارقة الأخرى أن السبب من فعل هذا هو المؤمنين نفسهم لأن يعني هؤلاء المؤمنين متعطشين للقطيع ما يدري إيش بدون يكون جزء من القطيع ما يعرف يعني هذا اللي يستغرب الآن عندما أشوف الناس يعني يطلعون بحشود ويمارسون اشياء مجنونه جنونيه يعني احنا على اساس يعني انصاف المثقفين او المدعين نفسنا مطلعين او يعني خارج السياق العام نشوف أه سلوك جنوني ما نفهم شنو هذا اللي أه فكره القطعية هي صحيحه يعني مو فكره القطعية اللي يعني الفرد للقطيع وينغسل دماغه لا هو الانسان يولد محصول الدماغ من اللحظه الاولى، لا بالتالي انتم جاهزين هم لاي قائد مرئي قائد مرئي حقيقي يعني ملموس، يعني مو قائد بالمخيله، ربما انتم يعجبون بالمخيله لكن دائما اكو شخص على الارض موجود يعجبون بيهم يصيرون خلفه. هؤلاء هم الأساسي اللي الاساسيين. جاء ما الذي حدث؟ العصر الحديث جاء العصر الحديث واعاد لفكره التوحيد او الفرد الصمد هيبته. فماذا حصل؟ ظهرت يعني يبدو انه فكره التوحيد ظهرت في غير أوانه بوقت مبكر جدا وما كان المجتمعات جاهزه لان تستوعب فكره التوحيد. يعني صحيح انه البعض يقولون فكره التوحيد علاقه بالديكتاتوريه والطغيان، لكن الموضوع هذا مختلف يعني انا أتناول من وجهه نظر اخرى ومن زاويه مختلفه عن الزاويه ربما ذيك ايضا وجهه نظر ممتازه بها اشياء، لكن انا من زاويه اخرى اتحدث الان. انا اقول هو هذه الفكرة التوحيد اللي استعيدت الان بالعصور الحديثه اللي ركزت على فرديه الانسان وعلى وحدته. وحدته وفرديته وصمديته وعلى انه انسان مونيك خاص لا يشبه انسان اخر ولديه خصوصيته. هذه القضيه هي اللي اصبحت يعني اتاحت فرصه للانسان لاول مره بالتاريخ ان يضع مسافه بينه وبين القطيع. لكن هذه المسافه ما زالت قصيره لا يعني ما زلنا احنا في المراحل الاولى من انفصال الانسان عن القطيع بشكل او باخر، هذا اللي ولد ردات بالضروره يعني خلينا نفهم ردات الفعل القطيعيه اللي اللي حدثت في القرن العشرين او زمن الحداثه او الحداثه يعني زمننا المعاصر الحداثه يعني مو الحداثه قبل 300 الحداثه الان اقصد يعني ما بعد الحداثه كما تسمى بعض الاحيان. هذا ادى الى وجود ردات فعل قطائية هذا يخلينا ايضا نفهم لماذا حدثت هذه ردات الفعل القطيعيه؟ لماذا ظهرت الفاشيه مثلا؟ لماذا ظهرت النازيه؟ لماذا ظهرت الحركات الدينيه المتطرفه؟ <تصفيق> سواء في امريكا من الاصوليه المسيحية او في داعش يعني داعش مو داعش بشكل الاسلامي بمنطقه الشرق الاوسط، داعش هذول الشباب اللي يطلعون في اوروبا. هؤلاء تم تعطش لان يكونون جزء من قطيع. يعني حتى بعضهم يعني اصول اوروبيه مو اصول مو اصول مسلمه. فهو يتعطش ان يدخل ويرجع للقطيع. يعني لانه اوروبا دمرته يعني خلته يعيش فرد ويواجه مشاكل خطيره جدا. ما يقدر يعني اكو انسان بعده هو ما مستعد نفسيا ولا جسديا ولا كيانيا ان يكون يونيك يعني ما يقدر مو مو صعب مو سهل عليه السؤال الان هل نستطيع ان نتخلص من قطيعيتنا؟ انا اقول بغض النظر عن يعني جنون جنوني وشططي في هذه المحاضره اللي متعدده الطبقات والافكار والتداخلات اقول كلا يعني انا اشك بقدرتنا حاليا وحتى على مدى قريب أه على تجاوز قطيعيتنا وهذا ما دمنا يعني ما نقدر ما نستطيع مثلا نستغني عن مثل ما احنا ما نقدر نستطيع نستغني عن الهواء او او الطعام لكي نستطيع البقاء على قيد الحياه فاحنا ايضا نفس الشيء ما نقدر نستغني عن قطيعيتنا لان العمليه اثنين عمليتين مشتركتين يعني اثنين عمليات بيولوجيه كما ارى انه بين حاجتنا للطبيعه هواء الطبيعه، حاجتنا لطعام الطبيعه هي نفس حاجتنا ان يكون جزء من قطيع، نحتاج ايضا الجماعه او الانتماء للقطيع الذي ولدنا ونشانا فيه. وايضا نحتاج ابسط يعني ما زلنا نحتاج قبله من حبيب يعني مثيره جنسية مثلا. وهذه ما يقدر نقاوم سحر ابتسامتها ولو كان تاريخ البشر كلها ثمن لهذه الابتسامه ممكن نضحي كل شيء من اجل هذه القبله الوحيده. وهذا دليل أكبر على ما أقول على الهيرت أو الفكرة القطعية شكرا جزيلا وأتمنى تكون هذه المحاضرة قدمت لكم شيء بأفكار جيدة ومختلفة مع السلامة.